Про це повідомила сьогодні журналістам Суспільного головна суддя змагань Світлана Бебешко. Відбулися вони з 10 по 13 вересня на туристичному пляжі, що на острові Хортиця. 11-го за перебігом спостерігали журналісти Суспільного. «Представлено у нас 40, ну, до 50 учасників, які сьогодні змагаються між собою на дистанції особисті перешкоди, дистанція гірські перешкоди. Вік дітям це 14-16 років. Діти, які приймають участь у чемпіонатах України, мають певний досвід, мають обов'язково розряди. І це вже вони пройшли таку невеличку ступеньку від там, перших змагань, які відбуваються обласні а потім вже вони представляють себе свою область на Україні. Наша команда називається «Місто Запоріжжя» або ще є в неї названня «Фенікс». В цій команді зараз знаходиться шість чоловік, три хлопця та три дівчини. Вони теж займаються, дехто займається вже три роки, дехто займається теж дев'ять років, дехто до нас прийшов рік тому. Найскладніше, я вважаю, це психічна підготовка. Треба морально підготуватися до дистанції. Ти не повинен переживати, ти повинен вірити в себе і досягати свої цілі на дистанції. Давай, давай, давай, давай, Етап був важкий, важкий. тому що я я не знав скали. Ем, скали. І фізично було важко, та та морально ногу, тому що перед цартом у тебе Малий мандраж є. На цих змаганнях я вперше дуже хвилююся, думаю, що все пройде гарно. Мотузочка, карабіни у мене є, вісімка, я буду через неї спускатися зі скелі. Це теж карабін, буду спускатися по косому. Ну, все. Це для страховки вуси ставати на самострах зверху, знизу. Ну так все. Участь у четвертому чемпіонаті із гірського туризму взяли команди юнаків та дівчат із семи областей України – Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Харківської, Миколаївської та Київської. За словами Світлани Бебешко, відбулися змагання у Запоріжжі втретє. Влаштувати торік завадили карантинні обмеження. Нинішні організатори – обласний центр туризму та Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді планують розіграти у Запоріжжі кубок України із гірського туризму.